السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرعة من شارع لبنان مساحة تلتميت متر هنتفرج عليها أول حاجة ده الأسانسير تفاصيل كلها كاملة اسفل الفيديو التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو أول ما بنخش من باب الشقة عندنا أول حاجة بتقابلنا هنا المطبخ ، مطبخ طبعا متوضب جيبسون بورد معمول شغل الأجهزة كلها من ألمانيا مطبخ معمول شغل أيكيا ميزة إن الشقة كلها علي الشارع مش مجروح وعندنا شاشه هنا بتبين لنا اللي على الباب هذه الاضاءه والمطبخ منور بعد كده بنخش على الريسبشن بعد كده عندنا ده الريسبشن في سلمتين ارضيه معموله باركيه لون اسمر طبعا ميزه ان الشقه كلها ناصيه ونوره ومش مجروحه والشمس داخلها ده باب تاني للمطبخ بيطلع السفره السفره طبعا شغل عالي جدا وحاجه قيمه وغاليه دي كده مساحه الريسبشن ميزه ان الفيو بتاعها كله مفتوح وهنا الفيو على مشتل ده المشتل طبعا هنخش نتفرج على جزء الغرف طبعا التوضيب زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله رجعنا تاني نحيط باب الشقه اول حاجه بتقابلنا هنا حمام الضيوف منعزل عن الغرف هنخش بعد كده لطريقه التوزيع ونخش من الباب ده باب بيفصل الغرف عن الريسبشن اول حاجه عندنا هنا غرفة الغسيل او غرفة المربيه وفيها بانيو تمام بحس خاصه بالمربيه بنطلع منها بنلاقي اول غرفه معموله ليفينج وفيها سرير وعندنا ميزة شقة الشمس داخلاها ونور عندنا البلكونه دي مودية للتلات غرف يعني بتطلع منها على التلات غرف نفسه بنطلع من اول غرفة برضك معمولة الارضية الباركيه شغل الببان أرو بنخش على الغرفة الثانية. بردك نفس التوضيب، وفيها بلاكار كبير، والبلكونة نفس البلكونة. في عندنا حمام اللي بيخدم الثلاث غرف. حمام ده بردك شغل معمول من أي تيم، توضيب بتوضيب عالي. إذا وبعد كده بنخش على الغرفه الثالثه وبعد ما بنخش من الغرفه الثالثه في عندنا الغرفه الماستر الرئيسيه وده بابها دي مساحه الماستر ده عندنا الحمام معمول باب هنا جرار شغل متكلف زي ما بيقولوا توضيب عماره ومدخل من اسانسير ليها مكان في الجراش السعر والتفاصيل هتلاقوها اسفل الفيديو واتمنى يكون شقه النهارده حسد رضاكم وانتظرو مننا كل جديد